ولذلك ما لم ينتخب رئيس أو تتألف حكومة قبل الواحد 31 من تشرين الأول وإذا أصروا على أن يزركوني فأن هناك علامة استفهام تحيط بخطوات التالية الفراغ ما بيعبي فراغ. والفوضى الدستوريه بتبرر فوضى دستوريه مقابله نحن ما رح نعترف بشرعيه الحكومه المستقيله بعد انتهاء ولايه رئيس الجمهوريه نحن اعتبرها ساعتها مختصبه السلطه وفائده للشرعيه تتغادر عند انتهاء ولاية اه مهما كانت الظروف مهما كانت الظروف، لا ما راح اترك البلد اذا في مشكله، اذا بجلس النواب بده ياني ما بترك ال بلا... ما بترك الرئيس <تصفيق> بده يخلطوا من شيء اسمه ميشيل عون، لن يخلط ما بيخلطوا منه ميشيل عون، بدنا نمدد له لك يا خيي، اكثر من هيك بدنا نمدد له بس أنا آخر واحد أنا وطبطا أنا آخر واحد بترك لبنان إذا بدي بس أنا ما رح أتركه <تصفيق>